يا مرحبا ظلي لفى واليوم عيد هذا سمي جده على عز وفخر يا جعل حظه دائم فاله سعيد طلق وجياته تشبه للبطار يا مرحبا ظلي لفى واليوم جده على عزوفه وفقه فسبعه <سؤال> سته <سؤال> <سؤال>